Олександр Іссаєнко живе в місті Гуліполе Запорізької області разом із дружиною та саморічним сином. Розповідає, під час обстрілів разом із родиною ховаються у льоху або за двома стінами. «Там безпечна кімната у нас є за двома стінами і вікно закрив дошками. Попри постійні обстріли, відсутність електропостачання та газу, до нових реалій життя вже призвичайились, каже Олександр Саєнко. Воду привозили по Кровську. Світло, де там треба, пороби. Ну тільки все до акумуляторів. Хлопці вам допомогли генератор купити, І Ще плюс ще один буде. До родини із Іссайенків вже навперше приїжджають представники поліції, аби переконати виїхати разом із дитиною до Запоріжжя. Пан Олександр каже, наступного тижня дружина з сином планують поїхати в місто до родичів. «Я просто бою, що якщо я поїду, ми всі виїдемо. Жінка, то з малим хай їдуть. А якщо я виїду, то багато чого тут потім свого не знайду. На наступній неділі давайте договоримося, давайте, давайте, без стей, питань взагалі. Давайте договоримося. Ви запланували завтра їхати, сьогодні дзвонити. Ну, трішки, час. щоб раніше, просто ми спланували. Я, ну, Добре. Так, ми спланували все, що вам треба, будь-яку кількість речей. Якщо у вас є потреба, ми вам покажемо, куди ми поселяємо. Психологиня відділу кадрового забезпечення Нацполіції в області Вікторія Слотіна-Чорна розповідає, у Глійполе щодня обстрілюють окупанти, тож намагаються переконати родини з дітьми виїжджати. 17 квітня разом із колегами з прифронтового міста евакуювали маму з п'ятьма дітьми. Усім надали прихисток у Запоріжжя. Деякі родини після спілкування з правоохоронцями виїжджають самостійно, зазначає поліцейська. У нас проводились планові профілактичні роботи. Ми відпрацьовуємо на даний час Гуляйпільську громаду. Проводиться ця робота постійно, національною поліцією, поліцейськими офіцерами громади. Спільно з нами постійно виїжджає служба у справах дітей. В принципі, ці родини вже нами відпрацьовувалися, але зараз ми продовжуємо цю роботу». Наразі в Гуліполі, що в трьох кілометрах від лінії фронту, залишаються жити 19 дітей. Повідомила Вікторія Слотіна-Чорна. Крина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.